في لحظات بيكون ما بيكشي ووضعك سوبر تمام بتنام عادي تصحى تاني يوم مزاجك ضارب بتحس حالك مزعوج بس ما عارف السبب حدا صاير معه هيك من قبل؟ السبب في امور كثيره ورا هالشي من بيناتهم تغيير مفاجئ بحياتك غير لك النمط اللي عايش فيه او تراكم امور ما عم تنحل وعم تخلق شوي شوي ضغط نفسي او اللي بدك اياه من هالدني يختلف كليا عن توقعات اللي حاططها براسك اللي لازم تعمله انك تعترف بهالاحساس وتحاول تلاقي السبب الرئيسي لهالمشكله واهم شي تعطي حالك وقت كافي لتعالجه ولا تنسى تحكم دايما بحياتك وعيشها صح